שלום, מה לישם? יש לך שדיש שפתים זן מזלג? זה אכל קשמ. תירח תיפחא קפואים, תיפחא קפואים. רגע אחד אני מטח שלח את רגע. טוב. עכשיו. טוב. לא לא תיפחא קפואים ישום של אנור. תורא פחתי. לא נגדי בכלום. אنت שום דבר מתח. מה המצב? מה קורה, אחי? אני אסתף אתכם, חבר'ה, שאודי עוזר לנו לפתוח סדרה של סרטונים ביוטיוב, שבה אנחנו בעצם נחשפים לעולם של צלם מקצועי, ולראות איך הוא עושה, מה הוא עושה, איך לא חושב, ואודי הסכים ככה להכניס אותנו לבית שלו, ולמעבדה שלו פה בראש העין. לא, תפטף לו פה... אוח! וואי, תפסת את זה בווידאו? כן! כן, תפסת את זה בווידאו גדול! ואנחנו גם נצטרף ווואלה, זה אחד המרגשים, כי אין הרבה אנשים בתחום הזה שעושים את זה כאילו ובאים לשתף עם כולם את הסודות שלהם, ואודי אחד כזה, ואני אישהי סופר מעריך אותו yes baby, בזכות הדבר הזה, גם חוץ מזה שאתה יוצר מטורף אחי. קודם כל, תודה על זה, אודי. בכיף, אחי, אבל מתי הצלם המקצועי מגיע? הוא לא מגיע בסוף. הבנס, אוקיי, אני נוסע לעשות מה שאני יכול. בלוד התמונת האלה שקופצות עכשיו על המסך, אודי, הוא צלם מינייטורות, הוא צלם אדיר באופן כללי. תברך פיתאשיק במיניאטורות? שアナ וחצי. אז אני בêteם, אקארתי את ודיי גם קצת לפני, אבל כשאתחלתי במיניאטורות בפייסבוק, אתחלתי ממה של רות ארבע עבודות וגם בארבע קבוצות ארבעים כאלה. כן. באמת, אחרי יש קה רוש מיוחד בדרAMA, באמת פסיכי התדי. זה באמת את האמן יוצר, כאילו, ב full של הדבר הזה. התמשל, התדי, שתחומים ביחד, באמת רואים את זה כאילו עבודות שלחא קומם שזה מיוחד, ‫באמת כבוד לשתף את כל החבר'ה ‫פה בדבר הזה שאתה עושה. ‫באמת, לא, לא מכתב את ה... ‫באמת, <laughs> אמיתי, <laughs> כאילו. <laughs> ‫שמע, <laughs> אני אגיד לך מה, ‫אני מאז ומתמיד אהבתי צילום מקרו. <laughs> ‫אני אוהב צלם המון דברים, ‫אבל מקרו זה <laughs> אז בתקופת הקורונה כשיהי קשה ליצור וסגרים ובדודים וبابאי אז לא לא נטrale ברירה להנסות ליצור משהו בתוך הבית שלי בקיץ. ראיתי זה כתבה לא מה nipani שניקרה תנא קת צויה אני יכבר שאני מודע שזה זה גאון מייצר דברים מתורפים, כידוע מ miniatureות וזה זהaya פה הראשונה ש שנסתפתי לאולם הזה בקיץ. וראיתי מה הוא עושה ואיך הוא מחבר את זה ליום-יום, כאילו לעצמים יום-יומיים, ופשוט כאילו אמרתי, וואו, יש לי כאילו גם צילום מקרו שאני אוהב, אני כבר לא תלוי באיזה או... או חילזון, אלא אני מרכיב <ש> את, את הסצנה, אז מה... יודע, אתה לא תלוי ברגע זה... בעצם. כן, ממש כאילו שתי אעבות שהתחברו לזה, ואז זה כמו בסרטים שאתה כזה... אה, זה אני ממש זוכר את הזה בבירור, ואז נכנסתי לראות איזה סרטון ביוטיוב על איזה כאילו, מישהו שכזה נותן לך פתיח ל, לעולם המיניאטורות, כאילו מה, איך אתה זה וזה. הוא כזה מראה שם, הוא עושה את זה קומי, והוא כזה בא לאשתו ואומר לה, ממי 200 דולר על מיניאטורות, והיא אומרת לו, מה 200 דולר על <laughs> אז היום אני כאילו, אז הסתכלתי על זה, הבנו 200 דולר על מיניאטורות. היום נראה לי אפשר להוסיף כל מיני מספרים ל-200 הזה ואני שם, <laughs> העולם הזה בכל הכוח, כאילו, ונכנסתי לזה ואני שמח שאחרי שנים שאני מצלם יש נישה ש שאני יכול להגיד שמאפיינת אותי ויותר מזה שמרגש אותי זה שאני אה, באיזשהו מקום מוביל אותה בארץ ונהנה לתת מידע וואו. לאנשים אחרים, שזה מה שאנחנו עושים פה בעצם. Okay. מה קורא שאמחי? זה, זה, זה. זה לא אוד שלה, טוב אבetta. Okay, אז התכנה סנukan כדי לצלם فريم לראש השנה. בדרכך לאל יש לי תמונות שאני יודא שאני אולחך לצלם מראש. הממש קדש. צ'קליסט, רשימה, במהלך השנה. זה אירועים שאני יודע שיקרו, ים זה חגים או דברים כאלה. אז אני אני אולחך לצלם אותם מראש, לفهمים גם יש דברים שקורים. ואני מתימת עצמי למשהו שקרה במידת האיחודות שלו. עשיתי אקסה ומעוצח שלא <עשור> כן, זה חלק מהכיף, כי לפעמים כאילו קורה משהו ואתה ואת, ישר מנסה לתרגם אותו לעולם שלך, אבל במקרה שלנו היום, כנסנו כאן כדי לצלם פריים לראש השנה. אז ראש השנה, ישר התחלתי כזה לחשוב בראש, מה, מה הדברים שמאפיינים את, את ראש השנה, מה כל בן אדם שיראה את התמונה הזו, ישר יהיה לו קונוטציה קודם כל לראש השנה. יש כמה דברים שמאפיינים את ראש השנה, אני יכול לעבוד עם שופר, אבל זה ירד מהפרק זה מה שעשיתי בשנה שעברה, אז רציתי משהו אחר, תפוח בדבש, גם נחמד, אבל יותר הלכתי לכיוון של רימון, כי רימון יש לו טקסטורה מאוד מאוד מעניינת, הוא צבעוני, הוא חי, יש לו את כל המיני רימונים הקטנטנים שלו, ואפשר ליצור איתו הרבה מאוד דברים, אפשר להאיר אותו מקדימה, מאחורה, אפשר לפרוס אותו, אפשר לקחת רגרגירים, הוא הרבה יותר חי מטפוח לצורך שלי במקרה הזה. אז החלטתי ללכת על רימון, לנו בעצם את, ה, את של התמונה, והוא יכתיב לנו בגדול את מה, מה יגיע אחרי. אז אני חייב להגיד שעוד לא צילמתי את התמונה ש, שיש לי באמת בראש, אבל כן, אני חושב שאני יודע איך אני הולך לעשות אותה ו, ולצלם אותה, כמובן שהקשיים יגיעו תוך כדי. זאת מתחילים, סמים, רואים מה צריך לסדר, וכמובן שתכף נעבור למעבדה ו... ונראה את זה, אבל יש לי בראש משהו, והייתי רוצה שאני אנסה לתרגם אותו מהמוח שלי לסרטון שלך. שלנו. שלנו. שלנו. אוד שורה של מהmas שאני רוצה לישארו תחחי, זה, כן, <laughs> <laughs> כן. איך לכאחת את החומזת של המיניאטורות, וצרמים יקצועים בczם, מה? מה אותנו בczם זה ש, זה משהו דבר צריך להביא לכם הביתה. <laughs> גם לברציק לחי לחי מביתך. אני סביר גם שיתספר גם במיקוד על העולם של המיניאטורות הזה, שהבית הזה הוא ממש קילו, מה צוка. השחקה שלך, בהמנוח שלך, שלך, ואתה עכשיו גם מתפרנס מזה בczם, קילו. גם <laughs> האדבר <מה> הזה. <laughs> <laughs> <אז> <laughs> זה גם. זהי סביר שיתספר לכלנו על זה. <laughs> התשובה tota <laughs> <laughs> <laughs> קבלו <przygotoshone> את זה, קבלו את זה, את הזה שמטפס על הכוס שלנו. תכירו את הצלם, אודי מוצני, שהפך את התחביף שלו למקצוע. אז אותו צלם יפני נתן לך את ההשראה לעשות את זה? כן, ככה זה התחיל. בארץ אין הרבה... רק לא הבנתי איפה פרנסה פה יושבת בדיוק. פרנסה תגיעה. אינסטגרם? לאט לאט, בינתיים, כן, בינתיים... אבל הפעם אני קצת יותר Uh, כי בעיקר מאז הצלחתי באמת לעשות עם זה משהו, בזמנו זה באמת היה תחביב, mm -hmm. uh, לא, לא הייתה לי מזה פרנסה. Uh, למדתי, חקרתי, פיתחתי את העולם הזה, uh, התפתחתי יותר נכון, לא פיתחתי, ו... ואז התחלתי להיכנס זה יותר לצילום עסקי של פרסומות, של אינסטגרם, uh, פייסבוק, תוכן לחברות גדולות, זה ורדינון, האמן, נביאות ועוד כל מיני דברים שבדרך שכרגע אני לא שמות, אבל זה התפתח וזה נהיה מגניב וממש השמיים הם הגבול, גם מגבולות המדינה ולעבוד ממותגים מחול וזה ממש חלק ממני וזה סדנאות צילום של מיניאטורות וכן, וואי, לגב, ו... אז הנה, אתה יודע, <laughs> בלינק, <laughs> וסומת, <laughs> <laughs> אבל כן, גם בסמארטפון אפילו, שזה ממש כיף. כאילו, לא, לא בסטודיו, אתה יוצא החוצה, ואז משלב את המיניאטורות עם, ה, עם <ווה> העולם שבחוץ, פרחים, ש, טבע. שזה, שזה מאוד. זה עובד מדהים, כיף. טוב, הוא דה, אקר, קודם כל היה לי פה כיף רצח מהשיחה הזאת. היא גם לי. אבל אני עוד יותר עכשיו, מתרגש לה, להתחיל ליצור איתך. גם אני, אני, ה... כל הדיבורים. אני מראה, בוא נלחץ על הקפיים יאללה. אתה מוכן? אני מוכן, נראה לי. שלוש, עשר, ארבע ו... קופצים למעבדה, קופצים למעבדה. מה שחשבתי זה לקחת רימון ולנסות להעיר אותו מאחורה. אז אנחנו, הכנתי פה כסמים עם דבק, אקח פרוסת רימון שנראית לי הכי יפה, למרכז הפריים שלי. אני ארצה לעשות טסט ראשון ולראות, ‫איך הוא נראה עם ה-backlight? ‫אתה בעצם בונה את הכול בשכבות, ‫שכבה, שכבה, שכבה אור, ועבוד. ‫שכבה, שכבה, בוד. שכבה, לגמרי. מתחיל לעבוד עם הזה, 200 ‫אני מצרף לפלש הזה משהו שנקרא grid. ‫אני אקח את הפלש, ואני אציב אותו ‫בדיוק מאחורי הרימון. ‫זה בעצם גורם לאור, ‫במקום להתפזר ככה? להתפזר ככה, כאילו? בדיוק, Mm -hmm. כדי שהוא יחסה לי את הרימון ולא מעבר, לא מעניין אותי שהוא יגיע לפה, שהוא לי אך ורק את הרימון. מההשתקפות מהפרספקס למטה אתה לא חושש? אני לא חושש, כי מה שאנחנו רואים כרגע על המסך לא יראה בכלל בתמונה הסופית. אוקיי. Okay. זאת אומרת אני מרכיב ואחרי זה אני עובד אה, עם אור. יאללה, בוא ונראה, אוקיי. Okay. Oh. יש לנו משהו מעניין. <טני> קצת אקשכתי... כן, קצת אקשכתי את ויש לנו קצת פרטים. אבל יש שם איזה צל שמפריע לי, שאני רוצה לבדוק מה גורם לו. אה, זה זה. אוקיי. Okay. רימון המתישה מזה. אוקיי, <laughs> okay, אז מה שאנחנו נעשה, נסובב, כדי שזה יהיה בחלק התחתון. בואי, אתן קליק. אה, oh, זה בעיה. משהו זה כזה לא זה. מלא? לא, יודע, לא. לא. דו, מה מציג לך? ועשרתי הרימון הזה. אוקיי, בואו נעבוד עם זה. סבבה? אני אומר עכשיו, בואו עוד דברים ונמלא איתם mm -hmm. את, ה, את הזירה. אוקיי, בואו נתחיל אה, להוסיף פרטים. את הפרוסה הזו של הרימון. נשים אותה פה. אוקיי, אז יש לנו עוד זה יפה ההשתתפות שהרימון נתופס מהאור הזה? נכון. אני יכול ללחוץ פה לראות איפה האור פוגע, אני רואה שאני צריך לקחת אחורה. וכנראה צריך לחזק את הפלש כי הרחקתי אותו. תודה. כן. אוו, מעניין. היה יותר. מאוד. אפילו. מעניין מאוד. הייתי, בוא ננסה אחד. אוו, פתוח. כן. Okay. מעניין. אוקיי. Okay. אני נוצא להניח לי אותה אפילו פה. נסיין לנו פה קצת, נצבע את, ה... את האזור שלנו. אוקיי, okay. תראה איזה יופי, הגרגירים של הרימון נראים מההשתקפות של האור. וואו, וואו, איך הם תוכלים אור אחרי? סקסי. נכון זה יפה? לגמרי. Mm, ממש יפה. אבל איפה הבעיה שלי כרגע, רימון, ששמתי כרצפה, כמשטח, היא לא מוערת. אז אני אכניס פלש נוסף, נחפש את ה... הנה הוא. אני אשים את הגריד, שדיברנו עליו מקודם. אוקיי. וואו, זה היה מדויק. היה מדויק, אה? איזה של ניסיון. חסר לי פה של רימון, ופה. פלש השני. ו... כבום. הופה. רגע, אתן לנו פליי, אני רוצה לראות כמה זה השתנה מהקודם. כאילו עדיין יש לי קצת אזורק. שים לב, אני אכיר לך, כברה שלי, פינצטה. מקצוען. שלף עלינו את הפינצטה, חבר'ה, הוא שלף את הפינצטה. חזור, יש לי פה את המיניאטורות שלי שמסודרות לפי תאים, ובמקרה הזה אני רוצה להוציא מישהו שחשבתי שיתאים למשימה. אציג לכם אותו. אוקיי, okay, הבחורצ'יק הזה שלנו, תפקידו יהיה דרגי רימון, <laughs> שזה הולך להיות מאתגר. מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה להניח את הבחורצ'יק הזה, הקטן, שמושיט, כאן על רימון ו... להושיב כאן מישהי או מישהו שיגיב אליו וכאילו ירצה לקחת ממנו את הגרגיר של הרימון שהוא רוצה לתת לו. אני רוצה את רק פה. עכשיו אני רוצה להביא את המיניאטורה ותיקח ממנו כביכול את החרצן. אופה, קורס לי מלמנה גם, איזה בסה, רגע. זה לא היה צפוי. זה רגע שנשברים בו, אבל אנחנו לא נשבר. אנחנו נאגור הכוחות, נמצא את לעשות את זה, ואולי אני לא כדאי שאני אכתוך את זה פה. מקצוען, מקצוען. לא, תפטף לא פועלו. אוח! וואי, תפסת את זה בווידאו? כן. זה חייב להיכנס. כן, לא, לא קיבלתי מכה, זה רק אבל... אז הסתם עשה סאונו פריד. כן, כן, וואי, זה היה... זה בום חופה, בבקשה. <laughs> בבקשה. טיפה נראה לי הגרגיר מסתיר אותו, אני מקווה שלו נענש על זה. לא, מאחרון. נפל הכל. היה קשוח עם מה שחשבנו, אבל הגענו לנחלה. בוא ניצא לנו איזה מה יצא לנו פה. או, או. מעניין. אני אפילו אחזק אולי קצת את הפלש האחורי שלי. <gay> אז הסט עומד, ואנחנו עד עכשיו עבדנו עם תאורה אחת, שזו תאורה אחורית. אני רוצה עכשיו להאיר את החבר'ה מקדימה ואת הרימון. אני מוסיף פלש נוסף ומעיר מלמעלה. Mm -hmm. ואני מקבל תוצאה מעניינת, הבעיה היא שלא כל כך מבינים שזה מישהו יושב אה, עם ארימון, לפי דעתי. הוא קצת נבלע. הוא קצת נבלע, מזה חששתי, מה חסרה להתורה, אבל. נכון, בדיוק הבעיה. שדכבודה את קוננתי, והפלש הזה יאיר לי רק על הדמות שנמצאת בתוח הרימון, שזה בעצם נקודת אור כזו בערך. אז אני לוקח פלש, מרכיב עליו כמה שיותר מצמצמי אור. אני שם גם גריד, והדבר הזה נקרא סנוט, הוא בעצם הופך את האור לממש נקודה, עיגול, במקום לפזר אותו. אני תמיד רוצה שהפלשים שלי ינוחו, ושאני לא צריך להחזיק אותם, ובזמן הצילום אני רוצה להיות רגוע שיש. אני יכול ללחוץ על הכפתור שבפלש, ולראות איפה האור פוגע. זה נראה לי. מעניין. מאוד מדויק. אופה. אופה. והערנו רק עליו. בוא נעשה קליק. תם תם תם תם. אני עכשיו לוקח פלש נוסף, אני רוצה להעיר את הרקע שנמצא שם. זאת אומרת, להכניס צבע, ‫למקום השחור, אנחנו נעשה קליק ‫ונראה איך זה נראה. ‫לפה. יש עניין. ‫אנחנו יכולים לראות ‫שממקום שחור לחלוטין, ‫נפתח לנו קצת צבע. ‫ שלנו קופצת מתוך השחור. ‫-כן. ‫אני תוהה. אני רוצה להוסיף אולי ‫קצת דמויות בצדדים ‫שכאילו מלקטות את, את הגרעיני רימון? ‫אני חושב שאני אעשה זה. ‫יש לנו? ‫-יאללה. ‫הייבא זה הקליק. לא, ‫לא נראה שזה מספיק נראה ‫שהוא מעביר לו רימון. أو, ‫חיים על הקצה. ‫בטוח לא נצליח נגיד כאילו, ‫לתקוע במקום הלבן הזה שלו, רימון. ‫איזה לבן שלו? ‫-הסוף של המקל. ‫לא, אין סיכוי. ‫-אין מצב? ‫אין סיכוי. ‫אוללה, אוללה. ‫אוקיי, בוא נקווה לא ליפול פה. ‫אני רק צריך להיות מדויק ואמור להיות לנו את הפרם שלנו. אנחנו רצים ככה, כי פונה לפה. אנחנו חושבים קומפוזיציה. זה לא יתפס נדבר אותו. שלחת? כן. אלוף. מה אם אני yeah. ככה, אחד? Hmm? Wow, וואו, זה זה, יפה, זה, יפה, זה יותר יפה מהעבור. כן. אוהב, <laughs> <laughs> <laughs> זה מגניב, <מדהים>, אחי. כן. <laughs> טוב. וואו, זה ממש טוב. מכל? ממש המש טוב את זה. אבל נסמנה. אז יש שלנו, שם אנחנו רוצים להגזים. <laughs> אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשים טיימר, אחד יש מים, ואחד אה, ירזיק את הסנות על הבחורצ'יק. אתה תגיד לי מתי אתה מוכן. אני מוכן. אתה... את המצלמה, וכבר בארבע תתחיל יופי. הופה. וואו! הופה. פעל החזק, אחי. נכון? פעל הכל. אה, פעצות, אה? זה. סיימת אותנו מתלהגים כל החלב. אודי המלך רצה לתת לנו כמה שיותר ערך, אז הוא הקליט את עצמו, עורך ב-Lightroom את התמונה שלו מאפס, וזה מה שנצפה בו מיד עכשיו, אבל לפני זה, קודם כל שתי דברים מהירים. אחד, אודי, איזה גבר אתה. <laughs> דבר שני, חבר'ה, אני רוצה לבקש מכם שתהיו צופים אקטיביים. תוך כדי שאודי הוא תנסו לזהות את הטכניקות ואת הדברים שלמדנו בסרטונים הקודמים, ותראו איך שאודי מיישם אותם, ותראו את ההבדל בין היישום שילי ליישום שלו, ובעיקר תיהנו. <laughs> אז זה הקובץ שלנו. אנחנו יכולים לראות את הצבע שהתמונה מקבלת ברגע שאני עומד עליו. אני כבר ידעתי מראש שזה הפריסט שאני אבחר. ניתן לרכוש את הפריסט הזה אונליין, כמו עוד הרבה מאוד פריסטים. זה פריסט שאני מאוד מאוד אוהב. אז נקודת התחלה יש לנו. את הצבעים בגדול שאני רוצה, את הכיוון יותר מדי מה לערוך בתמונה הזו אבל כן, נעשה תיקונים הדבר שהכי מפריע זה האזור החשוך פה ופה ברימון אני חושב שאני אנסה לעשות את זה עם כלי המסכה העגולה אני לא עובד עם פוטושופ אגב, אני עובד עם ليיטרום. פחות בקטע של פוטושופ אני אקח עיגול לסמן פחות יותר את האזור שאני רוצה להבהיר ניתן קצת פדר כדי לרווח בתוך האיגול, ואני אפכה להבהיר האזור הזה עד נקודה שזה יראה טוב אך לא ארוך ובולט נפתח את החשיפה וקצת את השאדאוז וכבר זה נראה יותר טוב, בוא נראה אחל, אנחנו יכולים לראות שהאזור הזה בעיר משמעותית מכאן נוסיף עוד כלי כזה לפה, למעלה, נפתח את החשיפה, יפה מאוד. כבר זה נראה יותר טוב ופחות מציק לי בעין. מה שעוד מציק לי בעין זה הנקודות הקטנות האלה מהרימון בקליפה, שקצת מושכות את העין לכיוון הזה, אני אנסה לנקות אותם עם כלי הפלסטר של לייטרום. נתחיל מעבודה מדויקת ונראה אם זה זורם, נהדר, נעשה עוד אחד. אנחנו יכולים לראות שזה לא נראה כל כך טוב נגדיל וננסה לעשות את זה נקודתי יותר אני חושבת שכן צריך לעבור לפוטושופ, undo לפעולה הזו clarity נראה לי אוסיף הרבה לתמונה לראות זה לא clarity עם clarity איך הוא יותר מוציא את הטקסטורה של הרימונים אגב, טקסטורה, נוסיף טקסטור. טקסטורה בעצם, אה, נראה יותר טוב, אני מסתכל על איזה עוד דברים אה, מפריעים לי או אני יכול לתקן. פחות עכשיו אה, לעשות דברים קיצוניים שלא קשורים לתמונה. אני רוצה נאמן למקור, אה, ולתקן אך ורק את מה שאני צריך, שנראה לי מפריע. בגדול אין יותר מדי מה לעשות פה עוד, לפי דעתי. בוא קצת של צבע, צבע. רציתי קצת אה, לפתוח את האזור הזה של הכביכול שמיים, אני אנסה קודם כל אה, לשאול בנימוס את לייטרום האם בכלי המסכה הוא מזהה את זה כשמיים, לפי דעתי הוא לא הזהה, אבל תכף נראה. אז יהיה. רואים שכל מה שמסומן באדום זה בעצם החלק שהוא אה, בחר לסמן לי, אבל כן יש לי פה אה, אזור שהוא לא סימן וגם אותו הייתי רוצה להבהיר, אני אלך. לפלוס והוא ישאל אותי מה אני רוצה להוסיף אז אני יכול אפילו להגיד לו בראש שאני אצבע את האזור בעצמי ואנחנו יכולים לראות שמה שאני מוסיף בסימון מתווסף בעצם למסכה המקורית אני אגזים רגע בכוונה כדי שנראה מה קורה אבל אני לא רוצה להגיע לכזה, לכזו נקודת קיצון אני רק רוצה להבהיר זה בקצת אז אני חושב שאני אלך משהו כזה. בוא נראה איך זה נראה לפני, ואחרי. אז עכשיו אני מוכן לעבור לפוטושופ, נעשה לו Edit in Photoshop. אוקיי, אז הנה התמונה שלנו. בוא נתחיל קצת עם ניקוי. אני שיש לי לכלוך קטנצ'יק על החיישן פה. אני אוריד אותו. אני עושה זה גם באמצעות כלי הפלסטר, שכאן הוא הרבה יותר מדויק מ-Lightroom. אני התמונה לי Uh, כמעט פרפקט, תוהה עם עצמי, האם אני רוצה להוריד את הקיסם פה, שתומך ברימון מאחורה, שוב, אני פחות אוהב את הדברים האלה, אבל נראה לי שאנחנו נלך על זה. אני אעשה Ctrl-S לשמור, ואז הוא יחזיר את הקובץ ל-Lightroom, לאחר התיקונים בפוטושופ. Uh, הדבר היחיד שאולי, אולי, קצת חסר לי זה שכל האזור הזה הוא מאוד מאוד חשוך, התחתון. אנסה להבהיר אותו עם של הגרדיאנט. המשוך קו עדין עד לפה פחות או יותר. אוקיי. נראה לי שמשהו כזה זה בסדר גמור, אני עדיין רוצה לשמור על הדרמה. אז ככה זה נראה לאחר התיקון, וככה נראה לפני. התמונה שלנו מוכנה. ‫נעשה לי טייטל הולם. ‫בואו נראה איך היא נראית. ‫נראה לי מצוין. ‫אני מסתכל אם יש משהו ‫שעוד מפריע או מציק לי, ‫אבל לא נראה לי. ‫נראה לי שהתמונה מוכנה. ‫אז חבר'ה, היה כיף, ‫תודה רבה לכם. ממש מכל התהליך הזה. ‫תודה לי אהובל הוא די היה כאן. הייתה חוויה, היה מטוח. וואו, אני מדבר בשם כל החבר'ה פה, שאני אומר לך באמת תודה, זה שהכנסת אותנו לצפות בתהליך המטורף הזה, והמוח המטורף שלך עובד בתוך כדי. וואו, אני למדתי הרבה, אני בטוח שגם הרבה, יש פה הרבה מה לקחת עם לך, אתה... סוג אחי, אתה רוצה. תמוד אתה, תודה. באמת, מה זה תודה באמת בשם כולם בטוח שזו התחילתה של ידידות מפלעה. היא גם אני אחי, גם אני. אולי אפילו יותר זה כאן, תודה רבה שתפיתם,